Hvad er duften af jul for dig? Den dufter af kanelsukker. Flæskesteg. Gløk. Duften af jul for mig er græntræ. og Vaniljekranse og gløk. Hvilke lyde forbinder du med jul? Julesalmer. Julemusik. Det er bjælleklej. Nogen, der går og laver mad i køkkenet, hvis ikke det er en selv. Og så er det knæsende sne under støvlerne. Hyggesnakken og... Jeg tror, det må være lyden af en stjernekaster. Disneys øh, juleshow øh, kl. 4. Hvad er den, øh, den bedste julegave, du nogensinde har fået? Det er et godt spørgsmål. Det er et godt spørgsmål. Men det er dem fra min datter, der er de bedste. Det ved jeg faktisk ikke. Det var et dejligt spørgsmål. Mm. Hvor langt lang her. jeg? <laughs> Hvad er en rigtig juleaften for dig? En jul med familien. Det med familien. Og slapper af. Med... Alt, hvad der nødt, til, er mad. God mad. Hygge. At man tager sig tid. Går I i en kirke i jeres måde? Jeg prøver at lade være. Nej. Vi prøver i hvert fald altid at komme i kirke. Fast på at vi i hvert fald gør det i juleaften. Det er nok en meget god ting, synes jeg. Hvad betyder jul for dig? Så hygge med familie. Det betyder meget. Det handler, det handler meget om det der med, at man tager sig tid til nogle af de ting, som man nok i virkeligheden burde prøve mere grudt på i løbet af året. Ah. Traditioner. Hvad spiser I i juleaften? Anden flæskesteg Det er meget klassisk Der er brun kartofler, rødkål Det er anden og brun kartofler, og rødkål og brun sovs og... Brun sovs Og risalermang Chips Deg eller and? And brun kartofler Og så er det risenbrød eller risalermang Hvilken type juletræ? Og jeg tror det er en ædelgræn, der er købt i år Stort grøn juletræ Altså i vores familie er det sådan meget klassisk juletræ Jeg tror faktisk nogle gange, at vi har et par levende lys, men ikke når der er småbarn til stedet, så er det kun lyskæde. Levende lys. Levende lys. Det er levende lys. Hvad er den bedste juletradition, I har? Det er at klippe og klistre. Det er kalender og chokoladekalender. Uh, det er et godt spørgsmål. Uh, vi... Mig og min søster altid pynter juletræet sammen. Jeg tror noget af det, jeg sætter meget pris på, Isborg. det er, at vi tit uh, spiser smidt frokost sammen faktisk. Det er inden det bliver alt for kaotisk. De bedste juleminde. At holde jul op hos min mormor og morfar. Det er jo nok dem for barn, og fik en masse gaver. Og... Hvor hele familien er der. Så ikke bare den nærmeste, men... En juleaften på en strand i Indien med en dagfærende kæreste, Nu er han og hustru, hvor vi netop var helt alene, men prøvede at lave lidt juletraditioner nede på, på stranden i Goa. Det var ret specielt. Hvad er dit bedste juleminde? Et minde om, at jeg pakkede mig selv ned i en kæmpe stor papkasse, ja. som mine voksne fætter på det tidspunkt så skulle komme og, og pakke op. De det lyder som en god vejr. Det har der også været. Hvad handler jul om for dig? For hygget sig omkring nogle af de traditioner der er og hygge med familien. At være sammen med familien. Julen er virkelig familienes tid, øh, familiens tid for, øh, for mig. Det handler om øh, om hygge. Har I nogen særlige juletraditioner. I forhold til alle andre kontrol? Nej. Jeg tror jeg ved ikke om det er en særlig juletradition, men øh, i hvert fald den her med at når vi kommer hjem fra kirke så er det ind at se øh, sjov. Det ved jeg ikke om man gør alle steder. Det gør vi både børn og voksne. Jeg tror ikke vi har nogen særlige juletraditioner. Ja, det ved jeg ikke. Det er ikke så